السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بہنوں اور بھائیوں امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور uh, میں آپ لوگوں کا بے انتہا اور تہ دل سے مشکور ہوں کیونکہ میرا جو چینل ہے یہ ان کے ابھی 1100 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت کم وقت میں آپ لوگوں نے مجھے اتنا سارا پیار دیا اتنی محبت تھی کہ میں آپ لوگوں کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں اور میرے میرا یہ جو واس ٹائم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے سارے ویورز سارے رشتہ داروں سارے عزیز دوستوں کا بے حد مشکور ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ وہ یہ ہے کہ میرے یہ جو کنٹینٹس ہے یہ تو تاریخی مقامات کے مطابق میں کنٹینٹس بناتا ہوں میں ٹریول کرتا ہوں اور کچھ نئے جو پلیسز ہیں نئے نئے چیزیں میں ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ شانگلہ کی تاریخ پہ میں نے ایک بہت اچھی سی ڈاکیومنٹری بنائی ہے تو یہ ڈاکومنٹری پہلے کسی نے نہیں بنائی یہ میں نے پہلی دفعہ یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرنے والا ہوں تو اس طرح میں جب تاریخی مقامات پہ بات کرتا ہوں اور اس پہ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز میں اپنے آپ لوگوں تک اپنے چینل کے ذریعے پہنچاتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے جو ویڈیوز اور کنٹینٹس ہیں یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں اور آپ لوگوں کو کس طرح کا کنٹینٹس چاہیے پیارے دوستو بات یہ ہے کہ میں خود ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہوں میں تعلیم کے محکمے سے تعلق رکھتا ہوں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے تعلیمی چیزیں ہی زیادہ پیش کروں تاکہ آپ لوگوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے اپنے کلچر کے بارے میں پتہ لے اپنی ثقافت کے بارے میں بارے میں پتہ چلے آپ کا جو سارا تاریخ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سامنے لا کر میں اس چینل پہ آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں میرا تو یہی کوشش ہے اور باقی آپ لوگ اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو میرے کنٹینٹس کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر آپ اگر آپ لوگ بھی میرے چینل پہ آنا چاہتے ہیں یا ہم سے کچھ ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں سیاست پہ تو زیادہ تر نہیں بولنا چاہتا اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے سیاست پہ بولنا جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اور میرا یہ جو میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ ہی میں بات کروں میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں اور میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ ہمارے لیے اپنے ثقافتی ورثے کو پڑھنا تاریخ کو پڑھنا کتنا لازمی ہے اور اس کے علاوہ میں جو انفارمیٹو چیزیں ہیں یہ میں بہت سارا دیتا ہوں جنرل جنرل نالج کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے بھی دوں گا اگلے جو میرے پروگرامس آنے والا ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا اس لیے آپ لوگ میرا یہ جو چینل ہے مزید اسے آگے گرو کرنے میں آپ میرا ہیلپ کیجیے اور اپنے احباب سے اپنے عزیز تو اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں ضرور بحث کیجیے اور اس کو میرا یہ چینل جو ہے اس کا لنک شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چینل جا سکے اور جس میں مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جو بھی آپ لوگوں کا اپنا پیغام ہو تو آپ ہمارے ساتھ اس چینل پہ بیٹھ کر آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں تہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا کہ آپ لوگ اس چینل پہ آنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو کریٹی کریٹیویٹی ہے یعنی آپ لوگ کو شاعری میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کچھ کسی اور موضوع دین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چینل پہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ اپنے خیالات شیئر کیجیے میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اور تہائی دل سے مشکور ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ سبسکرائبرز دیے اور اتنا زیادہ واچ ٹائم دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ